Quan en una pàgina web no podem identificar un autor personal, sinó que està fet per una entitat, un organisme, un partit polític, es cita com a autor aquest grup. Mirem un exemple. Si entrem a la pàgina web eh, del diari El Mundo, poden haver-hi articles publicats sota nom d'autor. Però en aquest cas, ells fan un article general sobre GM i citen com a autor El Mundo i que està creat el 6 d'abril del 2020. Per tant, per citar-ho en format etapa, indicarem aquí l'autor, el mundo, i la data, desenvolupada perquè és un article, en aquest cas, 2020, com abril 6, amb el títol de l'article. Com que l'autor i la pàgina web o l'editor és el mateix, no el repetim. I posem la data de recuperació. Un altre exemple podríem ser, per exemple, aquest, del mateix dia, però d'una altra mitja. En aquest cas és RAC1 Líder Rècord a les llars catalanes. Veiem que també és del 6 d'abril i que no està assignada perquè es considera que és del propi mitjà de comunicació. Per tant, serà RAC1 com autor, la data, any 2020, com a mes, abril, dia 6, el títol de l'article i la data de recuperació. Aquí tampoc hi posem RAC1, perquè és la mateixa pàgina web, és el mateix autor. Per tant, no cal repetir-ho. Això que hem fet també ens serveix en el cas dels vídeos. Si busquem uh, El Larguero, veuríem aquí doncs com ells van penjar en el seu compte oficial d'El de Larguero, en aquí. Estreno de mano carrenya en El Larguero. Aquest vídeo està penjat el 22 d'agost de 2016. Per tant, quan nosaltres volem fer la citació posem el Larguero com a nom, que és el nom del programa o el compte oficial de YouTube, la data en què ha estat penjat, 2016, agost 22, el títol, i marquem amb Cloudators, que és un vídeo, més la plataforma on està També podria ser fins i tot la pròpia pàgina web del Larguero o, o del mitjà de comunicació i la data de recuperació.